Victor Ponta clamează o mare victorie, eforturile mele critice dau uneori rezultate. Fostul premier Victor Ponta a criticat extrem de dur guvernul pentru ce nu s-a raliat Pozniei statelor europene pentru dezvoltarea inteligeniei artificiale. Ponta remarc faptul ce ne din a de guvern de Marii, a fost adoptat un memorandum în acest sens. Uite că eforturile mele critice dau uneori și si rezultate. Și si asta m-a sincer pentru că am fost invadat ca vorbele să fie transformate în fapte m plângem de curând că România nu sprijină eforturile Uniunii Europene pentru dezvoltarea inteligentei artificiale. /ata ca în guvern, s-a găsit cu greu. E adevărat. Si o persoană inteligentă care să înțeleagă critica mea. Si azi în România se alătură celorlalte tari europene. Mai bine mai tarziu decat niciodată, arat Victor Ponta, pe pagina personal de Facebook.